Ми тільки погодимося на закінчення війни, тільки після перемоги. Марафон провели на Єрмолнецькому центральному стадіоні, розповідає найстарший учасник забігу, 83-річний Володимир Бухонський. Про свою участь у спортивному заході каже так. Акція для, для, того, щоб для підтримки наших воїнів, які стоять на, на, на кордоні, які захищають нашу Україну, для підтримки їх, тому що Крим і Донбас повинен бути наш. І ми їх підтримуємо, вот е, показати, що ми такі біжимо за них. В Нью-Йорку на Донеччині марафон провести неможливо, говорить учасниця марафону Наталія Беренда. За кілометр від населеного пункту проходить лінія розмежування. Там постійні обстріли, додає жінка. Я як волонтер їздила на схід і я була неодноразово в цьому місці Нью-Йорк, який знаходиться в кілометру від бойових дій. І там не тільки наші військові стоять, там є будинок-інтернату дитячий. І, там, і ми хотіли цим марафоном показати, що ми підтримуємо Україну, щоб цей світ знав, що дійсно в нас йде війна. Агресія. Тому ми і біжимо цей марафон в Україні, де немає бойових дій, каже учасник марафону, ветеран російсько-української війни, боєць добровольчого батальйону «Санта» з позивним «Птах». Підтримав цю акцію, дійсно рахую її важливою, тому що в єдності сила. Привертати потрібно увагу в МАЗ, увагу іноземних ну, журналістів і так далі. Тому що ну, будучи в добровольчому батальйоні, я знаю, що таке підтримка населення. За словами наймолодшого 15-річного учасника марафону Артема Мельничука, він біжить заради пам'яті загиблих на сході України та підтримки живих українських воїнів. Цей марафон ми бігли з нашу країну. За тих наших воїнів захисників, які померли на сході України. Естафету марафону передали громаді села Олошин Хмельницької територіальної громади, каже Наталія Беренда. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.